Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді Коли ми жили і не рахували дні Зараз нам всім точно не до жартів Під звуки арти коло хати, Нас буде довго колихати І ніби це не часто любити і співати І спокій дарує чай і зняти. Та гори аркуші ще взім'яти Пісень не почути, відео не зняти той час, коли у них кивали п'ятий, а ми продовжуємо стояти. І розкритали що в кімельник під блакитним небом, серед зими, серед зими. Я бачу, в тому всі ознаки, що. Ми всім куми цвітуть, хай говорять, і навійти в одну річку двічі Ми були колись, знову будем поряд, тобі не личить, чаль обличчя, молоді лік, тільки ж спільш, я тебе листав, як ту книгу ніч, вона не проста, але ти глибш, і з тобою ліпш, і з тобою ліпш. Ще раз розпочну з чистої сторінки і знову розклітуть жовті мальви взимку знову розклітуть, жовті мальби взимку. І розклітають жовті мальви під блакитним небом серед зими, серед зими. Я бачу, в повному всі оснахи що.